Mojej milej tvory, mojej milej tvory stoja dva vrané kone. Nikto na nich šej hoj, nikto na nich šej hoj, nikto na nich hore. Oral na nich, oral na nich ten prekrasný janíček. Čo pre oral, čo pre oral k milej chodníče. Že on len jednu, jednu brazdu preoral A na svoju milu, a na svoju milu Prežalost ne zavol. Či viac zrejme príde, zajtra ráno, skoro, skoro ráno, za vojačka Keď rúkuješ, nájdem si ja iného Šúhajíčka, šúhajíčka, šúhajíčka švarného Ten ma bude, ten ma bude, ten ma bude milovať Starodávny frajer, starodávny frajer, bude za mnou vano Starodávny frajer Bude za mno pan Uce kajaničku Horej Taký výzel, ja brata lapaní na jeho ručičky. are šandare dobreho kantujce